وفاة موظف للأديب الروسي أنطون تشيخوف ذات مساء رائع كان إيفان ديمتريفيتش تشيرفياكوف الموظف الذي لا يقل روعة جالسا في الصف الثاني من مقاعد الصالة يتطلع في المنظار إلى أجراس كورنيفيل وأخذ يتطلع وهو يشعر بنفسه في قمة المتعة وفجأة وكثيرا ما تقابلنا وفجأة هذه في القصص والكتاب على حق فما أحفل الحياة بالمفاجآت وفجأة تغلص وجهه وزاغ بصره واحتبست أنفاسه وحول عينيه عن المنظار وانحنى وأتش عطس كما ترون والعطس ليس محظورا على أحد في أي مكان إذ يعطس الفلاحون ورجال الشرطة بل وحتى أحيانا المستشارون السريون الجميع يعطس ولم يشعر تشيرفياكف بأي حرج ومسح أنفه بمنديله وكشخص مهذب نظر حوله ليرى ما إذا كان قد أزعج أحدا بعطسه وعلى الفور أحس بالحرج فقد رأى العجوز الجالس أمامه في الصف الأول يمسح صلعته ورقبته بقفازه بعناية ويدمدم بشيء ما وعرف تشيرفياكف في شخص العجوز الجنرال بريس الذي يعمل في مصلحة السكك الحديدية وقال تشيرفياكف لنفسه لقد بللته إنه ليس رئيسي بل غريب ومع ذلك فشيء محرج ينبغي أن أعتذر وتنحنحت شيرفياكف ومال بجسده إلى الأمام وهمس في أذن الجنرال عفوا يا صاحب السعادة لقد بللتكم لم أقصد قال الجنرال لا شيء لا شيء قالت شيرفياكف أستحلفكم بالله العفو إنني لم أكن أقصد قال الجنرال أوه أسكت من فضلك دعني أستمع وأحرجت شيرفياكوف فابتسم ببلاها وراح ينظر إلى المسرح كان ينظر ولكنه لم يعد يحس بالمتعة لقد بدأ القلق يعذبه وأثناء الاستراحة اقترب من بريت جالف وتمشى قليلا بجواره وبعد أن تغلب على وجله دمدم لقد بللتكم يا صاحب السعادة اعذروني إنني لم أكن أقصد أن فقال الجنرال اوه كفاك أنا قد نسيت وأنت ما زلت تتحدث عن نفس الأمر، وحرك شفته السفلى بنفاذ صبر، وقال تشيرفياكف لنفسه وهو يتطلع إلى الجنرال بشك يقول نسيت بينما الخبث يطل من عينيه، ولا يريد أن يتحدث، ينبغي أن أوضح له أنني لم أكن أرغب على الإطلاق، وأن هذا قانون الطبيعة، وإلا ظن أنني أردت أن أبصق عليه، فإذا لم يظن الآن فسيظن فيما بعد، وعندما عادت شيرفياكوف إلى المنزل روى لزوجته ما بدر عنه من سوء تصرف وخيل إليه أن زوجته نظرت إلى الأمر باستخفاف فقد جزعت فقط ولكنها اطمأنت عندما علمت أن بريت ليس رئيسه وقالت ومع ذلك اذهب إليه واعتذر وإلا ظن أنك لا تعرف كيف تتصرف في المجتمعات قالت شيرفياكوف تلك هي المسألة لقد اعتذرت له ولكنه كان غريبا لم يقل كلمة مفهومة واحدة ثم إنه لم يكن هناك متسع لحديث وفي اليوم التالي ارتدى شيرفياكف حلة جديدة وقص شعره وذهب إلى برجالف لتوضيح الأمر وعندما دخل غرفة استقبال الجنرال رأى هناك كثيرا من الزوار ورأى بينهم الجنرال نفسه الذي بدأ يستقبل الزوار وبعد أن سأل عدة أشخاص رفع عينيه إلى شيرفياكف فراح الموظف يشرح له بالأمس في أركاديا لو تذكرون يا صاحب السعادة عطست وبللتكم عن غير قصد اعذرني قال الجنرال يا للتفاهات الله يعلم ما هذا وتوجه الجنرال إلى الزائر التالي ماذا يريدون وفكر شرفياكف ووجهه يشحب لا يريد أن يتحدث إذن فهو غاضب كلا لا يمكن أن أدع الأمر هكذا سوف أشرح له وبعد أن أنهى الجنرال حديثه مع آخر زائر، واتجه إلى الغرفة الداخلية، خطى تشيرفياكف خلفه ودمدم، يا صاحب السعادة، إذا كنت أتجاسر على إزعاج سعادتكم، فإنما من واقع الإحساس بالندم، لم أكن أقصد كما تعلمون سعادتكم، فقال الجنرال وهو يختفي خلف الباب، إنك تسخر يا سيد الكريم، وفكر تشيرفياكوف أي سخرية يمكن أن تكون؟ ليس هنا أية سخرية على الإطلاق. جنرال ومع ذلك لا يستطيع أن يفهم. إذا كان الأمر كذلك، فلن أعتذر بعد لهذا المتغطرس. ليذهب إلى الشيطان. سأكتب له رسالة، ولكن لن آتي إليه. أقسم لن آتي. هكذا فكر تشيرفياكوف وهو عائد إلى المنزل. ولكنه لم يكتب للجنرال رسالة. فقد فكر وفكر، ولم يستطع أن يدبج الرسالة. قناة قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب، واضطر في اليوم التالي إلى الذهاب بنفسه لشرح الأمر. ودمدم عندما رفع إليه الجنرال عينين متسائلتين: "جئت بالأمس فأزعجتكم يا صاحب السعادة، لا لكي أسخر منكم كما تفضلتم سعادتكم فقلتم، بل كنت أعتذر لأنني عطست فبللتكم، ولكنه لم يدر بخاطري أبداً أن أسخر". وهل أجسر على السخرية؟ فلو رحنا نسخر فلن يكون هناك احترام للشخصيات إذن وفجأة زأر الجنرال وقد أربد وارتعد أخرج من هنا فسألت شيرفياكف هامسا وهو يذوب رعبا ماذا؟ فردد الجنرال ودق بقدمه أخرج من هنا وتمزق ما في بطن تشيرفياكف وتراجع إلى الباب وهو لا يرى ولا يسمع شيئا وخرج إلى الشارع وهو يجرجر ساقيه، وعندما وصل آليا إلى المنزل استلقى على الكنبة دون أن يخلع حلته ومات وفات موظف للأديب الروسي أنطون شيخف بصوت عبد الباري الطشاني